I det lilla stöket ikväll så blev det en del uppståndelser runt en tjänst som jag kastade in som heter Jitsi och det är en videokonferenstjänst. Jag tänkte vi kunde bara titta in i den. Allt Alltihopa är väldigt enkelt. Du behöver bara en URL och du ska inte ladda ner någonting till din webbläsare. och så där. Kör du det i telefonen så behöver du ladda ner en, en programvara i telefonen men annars är det bara browser, ingen programvara, allting sker i webbläsaren. Det betyder också att det funkar lite sämre i vissa webbläsare. Safari till exempel på Mac är inte optimalt. Men när du väl är här inne så ser det ut ungefär som du brukar göra. Du har en knapp här nere som det står i på och då kan du plocka fram delningslänken enkelt kopiera den och sprida till andra och så vidare. Och här är alltså i detta läget ingen säkerhet överhuvudtaget utan du ser det står password none här. Jag kan sätta ett lösenord på det här rummet och då låses det men bara så länge jag är där inne själv. Så de här url de här adresserna alltså som ni ser här uppe då detta rummet har jag kallat för Future Fit till exempel de, de är liksom, man kan inte reservera dem eller äga dem utan man får bara hoppas att man får lov att ha dem i fred. Här inne kan man då göra en massa saker. Klickar jag här nere så kan jag växla mellan det här läget där den försöker förstå vem det är som pratar och visa upp det och ute till höger ligger då alla de andra. Eh, och här så är det det här klassiska gallery view som ni kommer ihåg från Zoom till exempel där man ser alla personerna så här. Eh, här ute till höger så kan jag välja en massa olika saker. Jag kan säga också att man märker ganska tydligt att det här är nördar som har hackat ihop den här tjänsten. Här kan jag till exempel ställa in Videokvaliteten så att jag kan sänka den om jag sitter på dåligt, dålig uppkoppling. Jag kan jag fullscreen. Det här är lite snyggt. Jag kan starta en, en livestream här så att jag kan alltså skicka det här till, till Youtube till exempel så att jag kan gå ut live på Youtube med mitt, mitt webbinar också. På samma sätt så kan jag ibland eh, spara den här in, inspelningen till, till Dropbox. Allt det här kräver resurser på serversidan. Just nu finns det lite ont dem. Jag kan dela en Youtube-video så att jag kan plocka upp den här vi kan sitta och titta på den tillsammans. Jag kan blöra min background jag kan gå in och göra lite settings här. Och Det här kan vara bra om ni inte har ett konto så att säga, på den här datorn, så att den känner igen dig Utan du, du startar från noll på en ny dator. Då måste du gå in här och sätta vad du heter. Och en, en e-mailadress om du vill att du ska få en sån här snygg symbol som, som jag har. Här kan du också göra kopplingar till din kalender och du kan göra lite andra inställningar. Du kan till exempel se till att, att alla andra i rummet måste följa dig. Men det är så här fortfarande att vem som helst kan vara liksom moderator i det här rummet. Den som tar kontrollen över rummet är den som har kontrollen över rummet. Här är det precis som vanligt. Jag kan... Mjuta min mikrofon. Så där hör den inte mig. Nu är jag unmuted. Jag kan starta och stoppa kameran. Då ser ni den där lilla symbolen där som är inhämtad ifrån min mailadress. Det här är lite käckt att på alla deltagare i rummet så får jag en indikation här uppe på vilken förbindelse de sitter på. Om de sitter på en dålig förbindelse eller en bra förbindelse. Det här är lite, lite bra att ha. För ni vet ofta är det så här när någon säger, oh det hackar för mig. Ja men då är det kanske inte den som pratas fel att det hackar och då behöver man inte gnälla om det för då ser man här att äh, det är jag som har en dålig förbindelse och inte den som pratar. Så ni vet lite så här vet och etikett i våra digitala möten. Här nere kan jag välja att dela en skärm eller flera. Jag kan dela ett speciellt applikationsfönster eller jag kan dela en, en flik i, i Chrome. Så att om jag vill dela min kalender så att ni kan titta på den så kan jag göra det så här. Eh, och sen kan jag då avsluta skärmdelningen och se tillbaka här igen. Jag kan, om man sitter i ett stort möte så kan man räcka upp handen och då ser ni det blir en liten symbol här uppe. Eh, och det är ju bra om man sitter i ett möte med många deltagare alla har mikrofonen mutat så alltså innan de slår igång mikrofonen och börjar prata så lyfter de på handen res, vad heter det? räcker upp handen och då kan man ge dem ordet. Naturligtvis finns det en chatt också den här chatten den funkar som de flesta att om du stoppar in en länk där så kan du klicka på den och så vidare. Så, eh, det var det. Jag tänkte jag kan göra Förresten. Jag kan ju visa hur det ser ut när man är flera stycken i, i rummet. Då delar jag min skärm nu. Och så plockar vi upp den här. Jag ska ta bort ringen på, på Vikings. Sen är här att. Eh, här sitter Maria och så är glad ut, där är Johanna. Där är jag. Och så har vi någon annan Future Fit-deltagare här i, i rummet. Så, så här ser det ut. Och här ser ni det här, jag pratade om uppe till vänster här. Så ser ni, ska se, vi kanske kan. ah, ah. Här, den här symbolen här uppe det är den som då talar om att, att just den här deltagaren satt på en lite dålig uppkoppling och det är ju jättebra att ha den indikationen. Det var det om Jitsi. Eh, jag skulle visa två saker till. Det ena det är att om jag nu vill starta ett annat rum, jag vill kanske starta ett eget rum här jag vill starta ett djurrum eh, för min djurgrupp så testar jag bara att skriva ekorre här om det är som mitt rum heter och så slår jag enter. Och då är jag nu i ett rum som heter Ekåre. Är det inte fantastiskt? Och så länge inte någon annan kliver in i det rummet utan de man bara har tänkt sig ska kliva in i det rummet så är det ju lugnt. Annars kan man göra så att man utser en mötesstartare som på ett givet klockslag går in här och startar äckor i rummet går ner här nere och sätter ett lösenord på det här rummet och då är det bara de som har lösenordet som kan komma in där. Men ni är med på hur det funkar? Alltså allting bygger på den här URL:en en här uppe så att om jag heter, och min, och min djurgrupp heter Get så skriver jag getar och då kommer jag in i ett rum och, och lyckligtvis så var det ingen i det rummet, det skulle man inte kunna tänka sig. Eh, eftersom get, get är ett engelskt ord också. Ja, ah, men ni fattar. Nu, nu samlar jag bara. En sak till skulle jag visa. Det var urlen, hur enkelt det är att starta ett nytt rum. Då bara skriver man det där. Man kan också göra så här att man installerar en plugin till sin, till sin Chrome till exempel. Och när jag då väljer att kicka igång en, en, en ny kalenderhändelse här. Så får jag ett alternativ här nere som heter Add a Jitsi Meeting. Och då får jag en slumpad URL. Här en slumpad adress till ett rum. Så här blir det då Young Octopolis Vanish Weekly. Eh, och här ligger alla informationer med telefonnummer som man ska ringa in i mötet istället. Om ni sitter på telefonen. Och vill gå in i ett mötesrum som heter Get. Så ser ni det när ni startar applikationen i telefonen att den ligger ett litet fält där uppe. Där ni bara skriver namnet på rummet helt enkelt. Och så är ni där jag tror att man kan vara uppemot 250 deltagare i ett rum här jag vet inte om jag skulle rekommendera det men, men gränsen ligger väldigt högt i alla fall och den här tjänsten är helt gratis det finns ingen premium version överhuvudtaget utan det här, är, det, här är bara en, det här är bara en sån här internetgrej liksom, det är klart att någon smäller upp en sån här fantastisk tjänst som bara funkar så in och latcha med Jitsi tycker jag, eh, nu har ni all information ni behöver i alla fall